Hvem skal være årets frivillige i Vottingborg Kommune 2018? Den 28. september skal vi kåre årets frivillige i Vottingborg Kommune. I Vottingborg Kommune har vi rigtig, rigtig mange forskellige typer frivillige, og der er rigtig mange, der arbejder hårdt frivilligt. Og det vil vi gerne gøre noget ud af, vi vil gerne markere det, og jeg ved, at der er ikke er nogen typer frivillige, der er bedre end andre. Men alligevel så har du mulighed for at nominere en frivillig, du synes, der har gjort en ekstraordinær indsats. Den 15. august er der deadline for nomineringen, og den 28. september, der kårer vi hvem det er. Skal det være en fra lokalrådet? Skal det være en i idrætsklubben? Skal det være en fra spejderklubben? Eller er det en, der besøger en ældre ensom borger? Det er op til dig at nominere en, du kender, du synes, der gør en ekstra indsats frivilligt. Jeg glæder mig til den 28. september til en stor fest for alle jer frivillige, og jeg håber, at I vil nominere nogle rigtig dygtige frivillige. Vi ses den 28. september.